Morjes, tämän viikon aiheena on ei elämä ole niin vakavaa ja ritaari S. Monestihan tämä aikuisuus on semmoista niin kuin ongelman ratkaisua ja pohtimista, että riittääkö rahat sen ongelman ratkaisuun. Mutta tota, ei se nyt ihan tarvii välttämättä aina olla sitä niin kuin pohtimista, että Millä tuota, laadulla niin, tuota, öljyään terassilautat ja tämmöisiä asioita välttämättä, Että välillä on ihan hyvä niin kuin heittäytyä takaisin sinne niin kuin lapsen tasolle ja vaikkapa vähän nostalgisoita niitä omia lapsuusmuistoja. ja tällä tavalla sitten saada sitä arjesta vähän niin kuin kevyempää niin kuin kaikkien näiden aikuisuuden, ongelmien, laskujen ja kaikkien työmurheiden ja vastaavien rinnalle. Ja nyt sitten äh, ei ole pitkä aika oikeastaan mikä saanut itseäni niin äh, iloiseksi ja tota, heittäytymään sinne jonnekin lapsuusvuosien 90-luvun äh, muistoihin. Kun se, että tänään tuli vihdoinkin cd on ritaari Ritari SDVD boksi Tässä se on kaikessa komeudessaan. Ja tää on semmoinen juttu, joka on ollut aina silloin tällöin mielessä, niin valehtelematta viimeiset 20 vuotta, että joskus, joskus vielä niin tota, kahlaan tämän sarjan läpi alusta loppuun. Ja ihan johtuen siitä, että silloin kun olin pieni lapsi 10 vuotias ehkä vähän allekin, niin tuota, telkkarissa oli kaksi kovaa ohjelmaa. Ihmemies ja Ritariässä ja näistä sitten vielä Ritariässä oli tietysti hienompi, koska siinä oli se kit upea auto, joka pystyi lentämään. Ja Hyppimään, tota, murskaamaan vankilan seinän läpi ja tekemään mitä tahansa. Ja tietysti puhumaan ja kettuilemaan Michael Knightille, eli The Hoffille, David Hasselhoffille. Tämä niinku tuo semmoista ää, jotakin iloa ja keveyttä tähän niinku arkeen. Ja tuossa nyt ajattelin, että ehkä voisin, en ole ihan varma, mutta jotenkin humoristisesti kirjoitella sitten näistä jaksoista ja jotkut lyhyet kommentit vaikkapa Facebookiin. Luulen, että se olisi hauskaa ainakin minulle ja ehkä sitten joku niitä jaksaisi lukejakin, en tiedä. Mutta katsoin tuon uh, pilottijakson. Nyt kerkisin jo ennen tämän video nauhoittamista, äänittämistä, niin ää, pilottihan on sellainen, ää, käsittääkseni en ole niin hirmuisen perillä näistä kuvioista, mutta käsittääkseni se on semmoinen jakso, joka tehdään tuotantoyhtiötä tai sitä televisioyhtiötä varten ja sitten se tuota... Tarjotaan sinne yhtiölle ja ne sitten paljolti sen pilottijakson ä, perusteella, niin sitten tekevät päätöksen, että aletaanko tätä sarjaa tuottamaan sitten kokonainen tuotantokausi, näin nämä ymmärtäneet. Pilottijaksossahan oli se ensinnäkin oli pidempi kuin perusjakso, eli kesti noin puolitoista tuntia. Eli Noin kahden jakson verran. Ja tarinahan alkoi siitä, että on tällainen poliisimies, Michael Long, joka tota, jahtaa tämmöistä teollisuusvakoilusta syytettyä roistoa. Ja tota, tässä rytäkässä sitten saa luodista kasvoihinsa. Tämä, tämä luoti olisi muuten ollut tappavaa, mutta tälle Michael Longille oli asennettu otsaan tällainen metallilevy ilmeisesti armeijassa, joka sitten säästi hänen hengen. No sitten jonkun ihmekäänteen kautta niin tämä Michael Long henki niin joutuu tai tai päätyy tällaisen night säätiön tuota, hoiviin, ja he sitten tuota, ää, pystyvät Michael Longin herättämään uudelleen henkiin, mutta uudella identiteetillä. Ja hänestä tulee sitten Michael Knight. Ja tämä Knight tulee siitä, että tämä... Night-säätiön perustaja Vilton Night, niin tässä pilottijakson lopussa hän sitten menehtyy sairauteen ja uh, Michael Knight sitten ikään kuin jatkaa hänen perintöään. Ja sitten kun tämä pilottijakso etenee, niin siinä uh, esitellään tämä Night Industries 2000 eli Kit. Uh, Uusi superauto, joka osaa myös puhua. Ja tästähän sitten kaiken näköistä hulvatonta tonta kommervenkkiä aiheutuu, kun sellaiset kaksi hopoa autovarastakin koittaa, koittaa kitiin sitten varastaa. Ja lopulta he pääseekin sinne rattiin, kun Michael typeränä hunsvottina niin oli jättänyt. Ovet auki ja avaimet virtalukkoon, niin pääs sitten tuota ihan rattiin asti. Ja aika koomisia juttuja siinä sitten tapahtui näiden rosvojen osalta niin kuin sarjakuvassa konsana. Ja... Sitten ää, pilottijakson lopuksi sitten, ää, tai sanotaan ennen sitä, niin keretään ajaa muun muassa romurallia, mutta sitten lopuksi. Hän kuitenkin pääsee tämän teollisuusvakoilusta syytetyn naisen jäljille ja sitten lopuksi niin tuota, käy silleen, että tämä nainen koittaa ampua Michael Knightin kitiin ikkunan läpi, mutta Ikkunathan totta kai luodin kestäviä luotikin naisee itseensä ja hän kuolee sitten siihen. Ja tällainen oli tämä pilottijakson tarina ja nyt sitten odotellaan, minkälaisia hulluuksia, kommervenkkejä tapahtuu, kun päästään itse ykköskauden juttuihin kiinni. Mutta tämmöiset niin hupsuttelut, niin kyllä keventää mukavasti niin arkea. Ja suosittelen, kyllä, suosittelen kyllä itse kullekin niin tämmöisiä keinoja käyttämään, niin ei sitten ihan liian vakavaksi mene puurtaminen. Mutta ei nyt tällä viikolla sitten oikeastaan muuta aihetta. Palataan ensi viikolla asiaan ja Mukavat viikonloput, hyvää kesää kaikille. Moikka!